قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي اذا ما ابدت الصحف العيوبا فيا رب غفرانك لا تتركني وانا الخطاء المتجني لا يخبو برجائك املي ثقتي في عفوك يا ربي سمحوا إسرارا في الذنب قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان فينظر أيمن منه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 وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول الله تعالى عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابتي الحافظون؟ فيقول لا يا ربي فيقول الله أفلك عذر؟ فيقول لا يا ربي فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقول الله احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يدن الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفة فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول الله اقرأ يا ابن آدم كتابك فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه فيقول الله عز وجل أتعرف يا عبدي؟ فيقول نعم يا رب أعرف فيقول إني تقبلتها منك فيخر العبد لله ساجدا فيقول الله ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل لها قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره فيقول الله عز وجل أتعرف يا عبدي؟ فيقول نعم يا رب أعرف فيقول الله إني قد غفرتها لك فيسجد فلا يزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد ولا يرى الخلائق منه إلا السجود حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما قد وقفه عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها فمن بكى على خطيئة محيت عنه وكتبت له حسنة فمن ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فنأمل من الله سبحانه وتعالى إن أتينا إليه يوم القيامة أن يتفضل علينا برحمته وإلا فإننا بأعمالنا لن ندخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا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 ولا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.